جس طرح وہ انصاف کے مندر سے ہتھوڑا بجا رہے ہیں آئین کی روسے نوے دن کے اندر الیکشن کرانا ناگزیر ہے لیکن اگر عمران خان کسی ایک تاریخ پر آپ سے اتفاق کر لیں تو پھر قبول ہے کون سا آئین ہے یہ کس آئین کا تقاضا ہے کہ وہ چاہیں تو پھر نوے دن آئین کا کے تحت ناگزیر ہے اور اگر عمران خان کسی اور تاریخ پر راضی ہو جائے تو پھر وہ تاریخ ہمیں قبول ہو جس شخص کو اب تک نااہل ہو جانا چاہیے تھا جس کو پاکستان کی سیاست کے دائرے سے باہر رکھا جانا چاہیے تھا ہماری سپریم کورٹ اس کو پاکستانی سیاست کا محور بنا رہی ہے اسمبلی قانون پاس کر چکی ہے عدالت جس اختیار کے تحت ہمیں دھوئی ہے شاید اب اس کا وہ اختیار نہیں رہا ہے اسے پارلیمنٹ کے ایکٹ کا احترام کرنا ہوگا اور اس کی پیروی کرنی ہوگی ہمیں عدالت میں بلایا گیا لیکن ہم نے کہا اور اپنے دوستوں سے بھی کہا حکمران اتحادیوں سے بھی ہم نے یہ بات کی کہ اس بینچ کے اوپر پارلیمنٹ عدم اعتماد کر چکی ہے ایک سے زیادہ قرار پاس ہو چکی ہیں ہمارا وزیر قانون اور ہمارا اٹارنی جنرل جا کر ان کو یہ بتا چکا ہے کہ ہم آپ پر عدم اعتماد کر رہے ہیں جس بینچ کے اوپر پارلیمنٹ نے عدم اعتماد کیا ہے اور پارلیمنٹ کے فیصلے سے اس کو آگاہ کیا گیا کیا ہے آج اس بینچ کے سامنے میں پیش ہو جاؤں آج اس کو میں یقین دہانیاں کراؤں لہذا نہ بینچ کے سامنے پیش ہونا یہ پارلیمنٹ کے قرارات کا تقاضا ہے نہ ان کے سامنے ان کو اطمینان دلانا کہ جی ہم تو تیار ہیں مذاکرات کے لیے مذاکرات کی کوئی گنجائش ہے کس شخص سے ہم مذاکرات کریں اگر وہ واقعی الیکشن چاہتا تو اس کو قومی اسمبلی کیوں نہیں توڑ رہا تھا اس کو پنجاب اور کے پی کی حکومت کیوں نہیں توڑ رہا تھا اس نے ملک کی سیاست میں ایک مشکل پیدا کرنے کی غرض سے یہ حرکتیں کی ہی ہیں اگر آمدن کی ہیں ورنہ پھر حماقت ہے یہ لوگ ملک کے اندر ایسے اقدامات کریں جو سراسر احمقانہ ہو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ملک کی مفاد کس میں ہے ان کو یہ علم ہی نہیں ادراک ہی نہیں ہے کہ ملک کی سلامتی کے تقاضے کیا ہے ایسے ایسے احمقانہ فیصلے کرتے ہیں اور عدالت ہمیں کیا تو ہم عدالت کے اس کرنے کو تیار نہیں ہیں ہم اس پورے عمل کو غیر سیاسی امریکہ عمل کہتے ہیں پھر یہ ہو جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا تو پھر بسا پٹ جائے گی تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو پھر کب تک ہمیں ان باتوں سے گمراہ کیا جاتا رہے گا اور کب تک ہمیں ان باتوں سے بلیک میل کیا جاتا رہے گا ایک زمانہ کہا جاتا تھا بات چیت کرو آج ہمیں ہتھوڑ کے آپ مذاکرات کریں اور بات چیت کریں پھر کس شخص سے ہم بات کریں وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں الیکشن کے نتائج آنے کے بعد فیصلہ کروں گا کہ مجھے نتائج تسلیم ہے یا نہیں یعنی ہم مذاکرات اس بات پر کریں کہ اس کو یقین دلائیں کہ آپ کی اکثریت آئے گی جس شخص نے کہا ہے وہ اکثریت میری نہ میں الیکشن کو نہیں مانوں گا جو شخص یہاں تک کہتا ہے کہ اگر میری سازہ اکثریت آئی تب بھی میں اسمبلی اتروڑوں کا دوبارہ الیکشن کرواؤں کر گا اقتدار کے حرص میں اس طرح کی باتیں کرنا اور پھر اس سے ہمیں کہنا کہ آپ ان سے بات کریں یہ تو پوری سیاست کی توہین ہے جسٹس صاحب اور آپ کے دو رفقا یا تین رفقا میں براہ راست آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انتہائی معزز کرسی پر بیٹھ کر ہماری توہین کر رہے ہیں اور ایک ایسا شہری کہ جس کا ایک پتہ اسلام آباد کا ہے اور دوسرا پتہ ایٹ آباد کا ہے اس کو پنجاب کی الیکشن سے کیا دلچسپی ہے اس کو کوئی فائدہ نقصان سے وابستہ نہیں ہے اس کی درخواست پر آپ کاروائیاں کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے ہم ان کو نااہل سمجھتے ہیں ان کے جرائم کی بنیاد پر کورٹ پہلے اس کی بنیاد پر فیصلہ دے کہ یہ شخص جو ہے یہ فلا فلا جرائم میں ملوث ہے اور اس کی بنیاد پر وہ نااہل ہے جس کو ہم ملک کی سیاست کے دائرے سے نکالنا چاہتے ہیں آج سپریم کورٹ اس کو سیاست کا محور بنانے کی کوشش کر رہی ہے یہ نہیں چلے گا آپ کے پاس ہے وہ شناختی کارڈ میرے پاس ہے جس شناختی کارڈ کی بنیاد پر آپ پاکستان کے شہری ہیں اسناختی کارڈ کی بنیاد پر میں پاکستان کا شہری ہوں میں آپ کے انصاف کو تسلیم کرتا ہوں لیکن میں ہتوڑا نہیں جبر نہیں چلے گا اگر آپ نے جبر کی بنا پر ہم پر فیصلے مسلط کیے تو پھر ہم بھی آپ کی عدالت میں جانے کے بجائے عوام کی عدالت میں